خليني الاول يعني اوريها لك كده قدامك تمام انا لو هشغل اغاني انا مش حابب يكون فيه صوت علشان حقوق طبع والنشر لكني هختار لك حاجه مش عليها حقوق طبع ونشر حاجه زي دي مثلا بص فوق هنا خلينا نبعت مسج نشوف هيبقى شكله عامل ازاي وانا شغال هجرب ابعت مسج اشوف شغال ولا لا في نفس الوقت وانا شغال هنا الاثنين بيكونوا شغالين في نفس الوقت ده بيكون شكلها طب انا عشان انا عندي بس اللي هي الواتر دروب هنا في نقطه كده شكلها شكلها سائل الحقيقه يعني لكن لو انت الموبايلات الجديده بقى اللي بيكون فيها نقطه صغيره كده بتكون شكلها احلى بكثير وهي هنا طيب خلينا نشوفها بقى عملي وهي شغاله ازاي عندي على الكود يلا بينا نجرب طيب الموضوع ده بيشتغل ازاي اول حاجه خلينا نجرب ان احنا نبعت مثلا اي مسج عشان تظهر في من فوق هنا في الناحية دي تمام؟ طيب نبعت اول مسج ونشوف بتشتغل ازاي الطريقة دي اول مسج اهي. دي مسج جات على الواتساب من فوق هنا. ودي مسج على الماسنجر هتلاقي من فوق هنا بيزهر لك الشكل بتاع يعني الصورة بتاعت الشخص اللي بعت بتظهر. انت ممكن تحدد حابب انها تظهر ولا لا. انت اللي بتحدد برضو كل حاجة. طب البرنامج ده بيشتغل ازاي انت عندك طريقتين انا مشغل بيهم الموضوع ده في طريقه لو انت عندك روت على الجهاز انا عامل الديناميك سبوت هنا دي عباره عن موديل هنا تقدر تنزلها اهي دي انا اللي عاملها يعني ولو انت مش عندك روت برضه تقدر تشغلها عادي هبعت لك البرنامج وتقدر تتحكم فيه طيب البرنامج بيشتغل ازاي انت طبيعي بتشغله بالطريقه انك انت بتدي له كل الصلاحيات تمام طيب بتيجي هنا بتختار البرامج اللي انت حابب ان يجي لك منها جميل. جميل بتحدد كل اللي انت عايزه طيب ايه تاني? احيانا بتبقى انت عايز مثلا تشوف لما بتشحن الفون يظهر عندك او لا البطري لو الحاجات اللي هي بتظهر دي النت فصل فجاه برضه هيظهر لك تعال نجرب طيب في كده الواي فاي نو no انترنت طيب هيشتغل عادي يعني طيب انا محدد هنا برضو لو جينا هنا يعني في الاماكن دي انت طبعا الطبيعي ان انت هتشغل كل حاجه انت حاببها في برضو حاجه هنا صغيره لو انت حابب يعني الطريقه دي هنا اهي ثواني لو انت حابب ان دايما تكون الدايناميك ايلاند تكون شغاله من فوق كده بالطريقه دي لو انت حابب تكون عباره عن نقطه بتفتح الاختيار ده بتاع شو اولويز لايف تمام طب لو انت مش حابب الموضوع ده هتقفله عادي وهتجي طب نجرب حاجه كمان نجرب حاجه كمان. نجرب مثلا آه، نجرب الاغاني مثلا انا للاسف مش هقدر اعلي الصوت فانا محتاج ان انا اوطيها علشان يعني طبعا حقوق الطبع والنشر انا شغال حاجه اهي طيب خلينا نشغل الاغنيه دي مثلا هخرج دي هتكون شغاله لو اخدت بالك فوق يعني فوق هنا بتلاقي فيه مؤشر انا مش حابب ان انا اعلي الصوت بس علشان طب النشر بس هو هتلاقي ان في مؤشر هنا بيشتغل وبيتهز معك براحتك تمام طيب. طيب في هنا حاجة جميلة انا برضو محددها وانت برضو تقدر تتحكم فيها لو دست دوسة طويلة كده هيفتح لك البرنامج والاغاني اللي عندك او الحاجات اللي انت حاططها في التليفون عندك تمام طيب. ايه كمان ممكن برضو نستفيد من حاجة زي دي لو حد بعط مسج مثلاً وحابب انك انت ترد تقدر برضو تعمل كل ده موجود نجرب خلينا نجرب انا هبعت مسج تانية اهي هدوس مثلا اقدر اكتب اللي انا عايزه من هنا اهي سنت هتتبعت عادي جدا تقفل وتمام الجميل ان البرنامج ده خفيف جدا يعني انت هنا تقريبا حجمه اربعة ميجا يعني اتنين ميجا تلاته يعني مش واخد حاجه بس لازم تكون عارف حاجه لو انت شاومي لازم تقفل آه الاختيار بتاع البطاريه ده ان هو ما يقربش منه لانه احيانا لما انت بتكون مش بتستخدم البرنامج الطبيعي ان البرنامج هيتقفل اوتوماتيك فانت لازم تخلي بالك من النقطه دي طيب دي اهم نقطه علشان لو قفل منك تكون عارف برضو حاجه زي دي انا كنت عامل البرنامج ده كنت عامل منه نسخه يعني خاصه بيا انا وكنت ضايف شويه تعديلات زياده بس هو للاسف يعني الموضوع مشتغلش تغلش يعني لان لقيت ان الموضوع مش مستاهل يعني كنت عايز ازود اضافات اكتر بس فا المهم بتيجي هنا في البوزيشن هنا بتقدر الحجم او الكلام ده كله احنا من هنا ممكن نحدد مثلا عايزين يعني يكون في النص يمين شمال تحت فوق كبير صغير مثلا يعني الحواف اللي فوق دي حابب انها تكون بالشكل ده بالشكل ده طبعا ده براحتك انت فالكن لو اخترنا بالشكل ده هيزهر كده. فطبعا انت اللي بتتحكم في الموضوع ده. تمام? طب احنا نرجعه زي ما كان. انا كنت بكبرها شوية. ممكن كده. تمام. خليك أعرف حاجة. الميزة دي بتشتغل لو أنت يعني دلوقتي أنا فتح الأغاني مثلاً. تمام؟ طيب. أنا هشغلها كده شغال تمام انا خرجت منه هيشتغل لو انا دخلت على البرنامج تاني بتاع الاغاني اوتوماتيك بيقفل يعني لو انت فاتح الواتساب فاتح ماسنجر فاتح تليجرام فاتح اي ابلكيشن النوتيفيكيشن مش هتظهر الا لو انت بره وعلى فكره انت كمان تقدر تحدد انت حابب تشغل ايه او ايه طيب في حاجه برضو كمان لازم تكون عارفها انا يعني سامح بالاختيار ده وطبعا ده براحتك انت توافق عليه او ترفض ان النوتيفيكيشن بتظهر برضو هنا تاني في القايمة بتاعة النوتيفيشن من هنا لو أنت شاومي هتظهر عندك أو لو أنت أوبو أو ريلمي أو أي جهاز تاني برضه هتشتغل بالطريقة دي أنت ممكن تلغيها خالص بأنها ما تجيش تاني يعني ده براحتك أنت وعادي بس ال... ده يعني شرح للنهارده واتمنى تكون يعني استفدت من حاجه زي دي انا حاولت اشرح على قد ما وبس كده في اخر الفيديو اتمنى يكون عجبك ولو عجبك تقدر تبعته لاي حد من اصحابك ولو في اي حاجه زي كده مثلا عجبتك شكل ايا يكن مهما كان لو انت عندك روت وحابب تعمل اي موديل مثلا نفسك فيها قولي وانا اقدر اعملها لك سهله الموضوع بسيط واتمنى تكون استفدت من الشرح شكرا